натюрморти та пейзажі, картини на історичну та духовну тематику. Збірна виставка «Рідна мати моя Україна» присвячена 30-й річниці незалежності нашої батьківщини. Авторами більшості картин є сучасні українські художники. Божа матір в національному головному уборі, Ісус Христос, Святий Миколай у вишиванках. Ці та інші роботи на духовну тематику написав Олександр Охапкін. Зашифровані у пейзажах портрети Шевченка та Франка Олександра Чередниченка. І тут, подивіться, от хата – це очі, ніс – це, бачите, ніс, а це його вуса. Усього представлено 40 різножанрових полотен із приватної колекції Вадима Юрлова. Зануритися у світ мистецтва можна в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Відкриття виставки 15 вересня о 16.00. Завітати можна протягом місяця. Вхід вільний.